T'estimes el paisatge de Menorca i de això t'interessarà. Podem pensar en el nostre paisatge com si fos un mosaic de camps de conreu amb espais de vegetació silvestre i una xarxa de parets seca. Això es fluï de mil·lenis de convivència entre la natura i espècie humana. Però aquest equilibri es pot rompre molt fàcilment. Cada vegada es fa més complicat competir dins enorme mercat mundial i això fa que alguns pagesos es vegin forçats a abandonar el camp. Aquest canvi Provoca una pèrdua de varietat en els paisatge i en les espècies que l'habiten. Un camp abandonat també sol patir abocaments de residus i pressions urbanístiques. En altres casos, en la recerca d'un major benefici econòmic a curt termini, s'intensifica l'explotació i s'elimina el mosaic, s'esgota l'aigua i s'enverina la terra. A Menorca hi ha una iniciativa que promou una gestió viable i responsable de la terra. Són els anomenats Acords de Custòdia Agrària. El pagès es compromet a fer una gestió sostenible de la seva finca i, a canvi, rep assessorament, visibilitat, ajudes de voluntariat i formació. Els resultats són aliments saludables i propers, fruit d'una feina que conserva sa natura i té cura dels paisatges que estimam. Suma't a aquesta iniciativa, Cerques Productes de Custòdia Agrària.